«Ти зможеш отримати інсулін по електронному рецепту, який буде проходити на твій мобільний телефон. 16 цифр будеш показувати в аптеці і будеш отримувати інсулін». Лікарка-ендокринолог Теребовлянської поліклініки Ганна Виробовецька створює індивідуальний план лікування для пацієнтки з діабетом. Кажеться, одна з умов для того, щоб з 1 жовтня жінка могла отримувати інсулін в найближчій до неї аптеці. Анна Варбовецька каже, раніше пацієнти мали щомісяця звертатися за паперовими рецептами, які потрібно було завіряти в адміністрації лікарні. Тільки тоді в єдиній аптеці колишнього Теребовлянського району можна було отримати інсулін. Наприклад, ті пацієнти, які проживають далеко від району, є в нас Золотниківська зона, там важко їм доїжджати, вони не мають сполучення, там проблема з транспортом, то вони зможуть отримати рецепт у свого сімейного лікаря. Нема прив'язки до приписки, до території взагалі, тобто ви можете поїхати в Києві отримати рецепт. Зараз, каже жінка, інсулін можна призначити пацієнту на два чи три місяці, залежно від стану здоров'я. Пацієнтка Ганни Христина Яроцька хворіє діабетом 10 років. Каже, їй потрібно колоти інсулін 4-5 разів на день. Розповідає, отримувати ліки за електронним рецептом їй зручніше. «Можна десь поїхати, наприклад, почувати, і тобі бракує інсуліну. Тобі, або приходиться йти в аптеку купувати по повній ціні, а так тобі просто пройшли рецепт і ти зі знижкою його береш». Христина Єроцька каже, препарати, які вона приймає, коштують близько двох тисяч гривень на місяць. З компенсацією від держави купує їх за 200 гривень. На сьогодні на Тернопільщині є вісім медзакладів, де ендокринологи можуть формувати індивідуальний план лікування. Та вносити його в систему охорони здоров'я, каже заступниця директорки обласного департаменту охорони здоров'я Тетяна Скарлош. Збаражська лікарня, Теребовлянська, Кременецька, Зборівська, Шумська, Підволочиська, Бережанська і Скалацька. Речниця Національної служби здоров'я Христина Петрик розповідає, раніше ліки закупляли органи місцевої влади за гроші субвенцій і їх часто не вистачало. Зараз на компенсацію вартості інсулінів до кінця року є 660 мільйонів гривень. Вона розповіла, на що потрібно звернути увагу пацієнту, який хоче отримувати інсуліни за новими умовами. І Також хочу наголосити, що це має бути ендокринолог, який приймає пацієнтів амбулаторно. Тобто це не той лікар, який працює у стаціонарі. І це також не сімейний лікар. Сімейний лікар не має права коригувати план лікування чи його змінювати. Він лише виписує електронний рецепт по тому плану, який вже визначений. У Тернопільській області ми маємо таку цифру, що понад 5 тисяч пацієнтів мають діагноз діабет-інсулінозалежний. Відповідно, для них важливо отримувати ці ліки безперебійно. Натомість в електронній системі ми бачимо по Тернопільській області створено лише 274 плани лікування. Діана Ярошенко, Оксана Галіаш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.